Вночі 12 квітня російська армія обстрілювала Очаків артилерійською зброєю. Поранених та загиблих немає. Кворуму вистачило на два питання порядку денного. В Миколаєві відбулося ще одне засідання 18-ї чергової сесії міської ради. Не зупиняв виробництва навіть під час масованих обстрілів Миколаєва історія підприємця, який виготовляє живі йогурти та допомагає військовим. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, 12 квітня о 22.18 ворог з реактивної артилерії завдав ударів по місту Очаків. Поранених та загиблих немає. На решті території області, за даними адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 13 квітня. Особовий склад – близько 180 тисяч 590 осіб. Танки – 3646 одиниць. Бойові броньовані машини – 7053 одиниці. 2777 артилерійських систем, 535 реактивних систем залпового вогню, 283 засоби протиповітряної оборони. 307 літаків, 2339 безпілотних літальних апаратів, 293 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5637 одиниць. Спеціальна техніка. 320 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Депутати Миколаївської міської ради під час 18-ї чергової сесії 8-го скликання, яка відбулася 13 квітня, проголосували два питання – зміни до бюджету та доповнення програми соціального захисту. Всі інші затверджені у порядку денному питання узгодити не вдалося, і з 30 депутатів онлайн голосувало менше 28. Відтак, для прийняття рішень не вистачало кворуму. Внести правки та прийняти зміни до бюджету вдалося з другої спроби. Перерозподіляли майже мільярд гривень вільних залишків, які склалися станом на 1 січня 2023 року. Департамент фінансів запропонував збільшити видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та на виконавчий комітет міськради. Правки до проекту рішення внесли Дмитро Фалько, секретар міської ради, та Федір Панченко, депутат. Фалько запропонував перерозподілити гроші, передбачені на медичні заклади. На потреби лікарні швидкої медичної допомоги віддати 5,5 мільйонів для ремонту мережі кисні постачання та проектну документацію для відновлення травмпункту. На потреби третього пологового будинку, звідки і перерозподіляють суму, залишити 4 мільйони 230 тисяч гривень, а роботи в ньому завершити вже наступного року стосувалися виділення Миколаївському району субвенцій у розмірі 2 мільйони. Ці гроші забирають у департаменту соцзахисту. Вони передбачались на компенсацію проїзду громадському транспорті. Перерозподіл вільних залишків підтримали 29 депутатів. Тих, хто проти чи утримався, немає. Ще одне питання, яке депутати змогли проголосувати – зміни до програми соціального захисту населення. Сергій Василенко, директор департаменту соцзахисту, запропонував додати формулювання «захисник» та «захисниця» до вже існуючих учасник АТО та ООС, щоб розширити перелік тих, хто може отримувати компенсації та допомогу за рахунок бюджету. Йдеться також про оплату Містом встановлення надгробків на могилах загиблих воїнів, які поховані на військовому секторі Метвійського кладовища. Раніше за це передбачалась компенсація. Щ інші питання проголосувати не вдалось через відсутність кворуму. Мер Олександр Сінкевич зробив чергову перерву засідання. Сесії про її продовження повідомлять окремо. Будинка майже не було. Житель Партизанського, що на Миколаївщині, Олег повернувся в село та відновлює житло, аби забрати додому сім'ю. Говорить, що сталося, те сталося. Нема коли засмучуватись. Потрібно жити далі. Це була це була. це вже все нове. Це вже все нове за свій кост, за це саме, отак, двір. Ну, йдемо в двір саме це гараж, що сього буде, Ну, це погоріло. Тут вже це таке черепиця. Фронтон. Це теж вже вся стінка, це вже наново переложена. Бачите, свіжий раствор, все. Нема нічого, що показувати. <реку> <реку> Нема нічого, крепимся, все. Димарець такий хороший, що накатив, Ну, все воно. Пішло прахом. По марту, марту місяць. Ну, нас вже і воєнні просили виїжджати, вже все. Тут не було. Самі воєнні ну, не було як сидіти. То ж лінія фронту тут в благодатно була, да, поруч? Так, да. то сусіднє село, там вони за, ну, за каналом сиділи, наші тут були. Слава Богу, сюди не пустили. Ми трохи успіли вивезти там телевізор, і таке все, повивозили трошки. Одежу. Ну, саме, що можна було втолкати там в машину. Де. Там ще по дорозі доганяли, стріляли з того самого. Прорвались ми дересканули. Ну і все, позже вже тоді не можна було їхати. Ми постройки, ми привикли оце робити. Оцю раз руку приходимо по селам, все, оце те, можна щось зробити, стаєм і ділаємо, і все нормально, так що привичне діло, не вистачає трошки, лізем вдову. Це по всьому таку, ось так, А так, можна, що старається, поки буде таке. В Москві таке не ну, цікаво мені, спочатку садити, тут арки кудись були, тут, ось все. Старався, самий строитель, ті скам'їни все були, якісь ето саме, веть. Ну ідемо що ж нам. Да. Бась не замёта, пробило дирку. Да, да. сюда розлупило, ту видало стінку, ту видало, тут розбило. там яма же Толик воно, буржуйка, все, ну, поки тут так приїхав, все, сохранився отут тільки потолок. більше ніде нічого не було. – Ну а тут не затікає? – Ні. Ну, бо там опилки, воно не встигає, пленка не те, воно капає, десь там воно збирається. Ну, поки ще не рухнуло. Розиться вдоль, зараз вони безцвітують. Пащі всі вижили, це що стовп сломало, там один куст, так. так зацвітуть. Разні, кожен куст різний, я кинул. В школі працювала, вона оборщиця, я сторожем, так що пенсія була. Тепер ні школи, ні роботи, нічого. Але плануєте залишатися у своєму сил? Звісно, зразу проїхав більше нікуди. Де ми не були, не те. Хороші люди, добре, ну і не ті. Зовсім не те. Ну, планів дуже було багато, треба їх всіх тут. Та раді Бога, робити треба, не сидіти, не плакати, а працювати треба, і все. Стримиться до чогось. Жінку забираю, внукам допомогти, дітям. Та й продовжать жити. Ну що? Ну вже случилось. Що тепер сидіти? Каються? Що тепер? Вже нічого ж не зробиш. Під час повномасштабної війни виробництво не припиняв, але переформатував.